هو الشعر لأهل الفقرين ينقال هوني معناه والحانة هو الشعر كل جديد في عالم الصوتيات جديد الزفات والشيلات شيلات الفرح